Затишний котедж з панорамним видом на Говерлу та Петрос посеред столітнього Карпатського лісу, з чудовими сусідами та високим рівнем безпеки. Саме про таке життя мріли смерекові і здійснити цю мрію змогли у Скогу. Відтепер ранки родина зустрічає на терасі, а вечори проводить у вітальні з великим диваном та панорамними вікнами. Коли смерекові надовго покидають домівку, вони не хвилюються про котедж, адже про нього подбає Скогу. За бажанням родини компанія буде здавати її будинок в оренду для туристів, а сім'я отримуватиме пасивний прибуток, повну фінансову звітність та можливість приїздити в котедж, коли захоче. Скогур поторбується про все – маркетинг і рекламу, клінінг і ремонт, сервіс та інфраструктуру. І головне – власнику нічого не потрібно робити. Гроші від оренди просто будуть надходити йому на рахунок щомісяця. Смерякові вже насолоджуються мальовничими Карпатами та перевагами котеджів. Кого? Приєднуйтесь і ви!